او عليهم ولم ضالين ربنا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد والإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعل وَالَّذِينَ عَاقَدَ كَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِهَا آل لِوَنَطْرَبُونَ وَالَّذِينَ الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنهن. فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من إن يريدا إصلاحا، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مفتانا فخورا الذين يبخلون وي وَلَا <تصفيق> يؤمن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوتم للمؤه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجدنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض يومئذ يود كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله عليهم. إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنه يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما.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 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبَ إِلَّا عَامِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنَّ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 وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون, ويقولون سمعنا وعصينا واسمع طيرا مسمع وراعنا آليا بألسنتهم وطعنا What else? من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الزكت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به